Обстріли Учаківської та Куцрубської громади. Російська армія б'є по населених пунктах артилерію. В Миколаєві попрощалися з шістьма рятувальниками, які загинули в Херсонській області. стріт тарт на місцях, де вибухали касетні снаряди, художник Дмитро Слепуха робить малюнки на асфальті. Миколаївська обласна військова адміністрація повідомляє, 12 травня о 5.59 війська Російської Федерації артилерію обстріляли акваторію Чаківської громади. Поранених немає. Ввечері 11 травня о 18.35 за реактивну артилерію обстрілювали населені пункти Куцерубської громади. В одному з них пошкоджено два житлових будинки, поранених теж немає. На арешті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Мій чоловік дуже любив свою роботу. Дуже він присвячував, не знаю, напевно, 98% свого життя своїй роботі. Він був колоріком групи і він дуже переживав за всіх своїх хлопців. Він жодного разу е, і завжди казав, що я який б не був приказ, хто б його не надав, якщо він буде розуміти, що це буде вартувати чого життя, він, він, він, він і це не зробить.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 Людинолюбство нехай у покої душі спочили всіх новоприставлених Ігоря, Андрія Володимира, Олександра, Миколая Романа. А нас помилує спасе, бо він благай і людинолюбний. Амінь. Слава Твоєму Духу. Чи ще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 низького тиску, що саме зараз і відбувається. Засовки врізатимуть в підземну частину газопроводу. Зварювальник Євген розповідає про технологічний бік таких робіт. Труба сотка. Зараз ізоляцію слесарь зніме і будемо приміряти задвіжку по розміру і вирізати кусок труби. Виріжемо і буде далі йти сварка Електросварка.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 Даша, она себя показала, в общем-то, несмотря на то, что она говорит, что несколько страшно было, но для меня она вела себя совершенно бесстрашно, вот, и ни одна дитина значит, не показала, что она чего-то боится во время бомбежки, вот, то есть настолько детей развлекали. Назарі Рубаняк, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв. Дмитро Слипуха малює на місці, пошкодженому російськими касетними снарядами. Коло обрамлене різними кольорами у вигляді спалаху і напис «Пам'ятаємо». Чотири на часов це на одну виходить. Якщо ще знову, на поверхні, допустим, на плитці, Воно малюється довше, тому що там дуже багато цих з'янів, дуже багато. На асфальті він швидше, тому що він рівний. Розповідає, колориту роботам додають перехожі. Коли я первою зробив рисунок, то, то, то напали ну, люди, які брали участь у боях, які воєнні вже. І вони сказали, що не хватає красного кольору. Потому, не За тиждень створив п'ять робіт, каже художник. Ескіз всюди однаковий. Жителі Миколаєва, з якими ми поспілкувалися, кажуть, підтримують починання Дмитра. Справа гарна, бо власне ті, хто приїжджає, вони можуть теж якби не будуть забувати про те, що місто пережило якийсь такий момент. Ну, Робота красива, але, звісно, прильоти – це не дуже добре, дуже страшно. Ми сильно пережили, важко це час, звісно, так що дуже-дуже. А переселенка з Херсона Тетяна вирішила долучитись до процесу. Приходила мимо, вирішила так як рисую, не більше. Ну і просто цікаво ну, вигляд, що-то для людей зробити на пам'ять. Очільник управління охорони культури та культурної спадщини Юрій Любаров говорить, що подібні роботи прикрашають місто. Головне, щоб це було безпечно. Можу сказати, що це не є вандалізмом, тому що, по-перше, він нічого не псує, він не псує ніяких малюнків, які є, ніяких інших знаків. Якщо казати про малюнки на тротуарах, то це безпечно, а на дорогах, там, де проїзна частина, можливо, це не, не слід робити, щоб не водити в авто. Художник Дмитро Каже, автор ідеї та спонсор витрат, місцевий підприємець Андрій Артамонов. Прогулювався по площі Педе і випадково зустрічав там свою стару знайому. ось вона з дивом розсматривала вітрини, битих магазинів, розсматривала, ходила, і говорила, ти знаєш, що взагалі існує погибло, але величезне кількість людей. А вона говорила, ні, не знаю. І я зрозумів, що є сенс, навіть не сенс, є потреба ці місця повиділяти. Ось таким образом підчеркнути. Для того, щоб громадян, які там вернулись, вони розуміли, що це таке. А ті, які були, ну, ті якби і не забували. Хоча такої забити, звісно, дуже складно. За словами Андрія Артамонова, в планах реалізувати щонайменше 20 малюнків в різних районах міста. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Придивитися Суспільними колеїв. Підписуйтеся на Суспільними колеїв у соцмережах.